کا کمگا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا دے ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا हवाले حوالے میرو نہیں ہونے دے تے حوالے امیر سوا کا منگتا جو منگتا جو مگتا, مغتا مغتا ہوں مغتا جو مگتا نہیں ہوتے ہوا نے ہونے دے, دے, دے اور ان کا منگتا وہ جو نہیں ہونے دے تے شیح سوا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ حوالے میرو سوا نہیں ہونے دیتے